Ірина живе в Киселівці вже 57 років. Каже, попри масштабні зруйнування, не збирається виїжджати з села. Розповідає про російські обстріли. І в самоліт і така балванка була, як е... балун газу, отам лежала і знесла хату. Потім приход був, е... ці... свічки оті літали зажигательні і згоріла повністю. «І сажа, і стукатурка сипалася, а ми з Андрієм у голку сидимо, а в хаті отак – аромагедо». Жінка каже, продукти мінімум раз на тиждень привозить староста. Іноді приїжджають волонтери. Вимушена жити разом з чоловіком та сином у підвалі у сусідів, адже її будинок був пошкоджений внаслідок російських обстрілів. «Почилили, можливо, поставили. Тепленько, трошки дровий вже тюпло в нас. Радіо». Через повербанк он, повербанку там лежить, антре-генератор заправляє. В Киселівці живе приблизно 20 людей. Також продовжують повертатися й ті, хто виїхали на початку відкритої агресії Росії. В селі відсутні електро- та газопостачання, майже немає мобільного зв'язку. Директорка місцевого ліцею Наталія Хлань показує зруйнований росіянами освітній заклад. В онлайн-режимі в ньому продовжують працювати 18 педагогів. Навчається 105 учнів. Начальник відділу освіти одразу запитав у нас, що потребує і які ушкодження кожної школи. Кожен директор обстежив школу, наскільки це можливо. І ми подали заявку, От, наприклад, ми подали закрити вікна двері і стелю. Але чи буде спроможно? Про відбудову села можна говорити вже після війни. Його відновлення потрібно розпочинати з тих об'єктів, які вціліли, каже староста села Іван Волько. В центрі громади селищі Пировомайське Миколаєвообленерго вже проводило дослідження стану електричної мережі. «Зв'язувалися з Іваном Куктою, він начальник Снігирівської ради адміністрації. Він пообіцяв, тільки в Снігирьовці більш-менш відроджиться світло, далі підуть по цій ЛЕБ. Тобто в Красне Знам'я, Вавілово і дойдуть до Киселіна. В планах місцевої влади доставити жителям громади буржуйки, дрова, а також гідроізоляційну плівку. Кажуть, для цього потрібен транспорт. Особисто туди привезли рулон плівки, USB, рейки, щоб вікна забивати. Були всі колокола. І є підтримка, і дія, і селищна рада збирала заявки, і я створив е, е, такий телеграм-канал, називається «Відновлення пошкоджено». В села громади вже завезені генератори табаки з водою фондом «Джавелін», говорить Максим Кровай. Та в пріоритеті – розмінування території, кажуть представники місцевої влади. Треба, щоб кожен власник квартири або ж будинку або ж дому господарства писав власноручну заяву на нутану випадку на мене як на начальника. Переомайської селищної військової адміністрації. В першу чергу ми будемо формувати список по громаді згідно поданих заяв, але, але я як начальник буду хлопотати перед СНС і військовими, для того, щоб вони здійснювали вже заходи по розмінуванню усіх об'єктів. Жителі Киселівки просять, щоб влада, бізнес і благодійні організації допомогли відбудувати село, адже люди планують і надалі в ньому жити і працювати. Нагадаємо, в березні на два тижні Киселівка була окупована російськими військами. Після звільнення до листопада перебувала поблизу лінії фронту. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.